4 березня Українська Греко-католицька церква передала для потреб Міністерства охорони здоров'я України і військових шпиталів 12 карет швидкої допомоги. мобілі були придбані конференцією католицьких єпископів Австрії та українських громад у цій країні. Цей дар тих ранімобілів сьогодні приходить від австрійської католицької церкви, від нашої громади в Австрії. І чому на наші руки сьогодні їх передають? Тому що нам довіряють, кажуть, ви краще знаєте, кому потрібно. І ми сьогодні хочемо, щоб ці реанімобілі пішли туди, де є найбільша потреба, де найбільше болить нашого народу, де ця травма сьогодні потребує швидкого реагування. Ми знаємо, що реанімобіль – це не є авто для розкоші чи для кращого комфорту. Це є засіб порятунку людського життя. І тому ми хочемо разом співпрацювати для того, щоб долати цю травму. Автомобілі швидкої допомоги будуть скеровані туди, де є найбільша потреба. Карет швидкої – 12. Три з них поїдуть до військового шпиталю в Києві, по одній – у Херсон та Кропивницький. Ще одну швидку передадуть благодійному фонду «Хорт». Сьогоднішня ця допомога, скажу відверто, звичайно, вона, я не можу сказати, що без неї зараз ми не змогли б виконати свої обов'язки, але повірте, що ну, в непростих умовах експлуатується на сьогодні спеціалізована медична техніка. Звичайно, вона потребує оновлення, потребує заміни. І м, приємно, що ви обрали, ну, вкотре обрали саме наш заклад. І я хочу запевнити вас в тому, що е, ну, ці, ця техніка вона буде використовуватися за призначенням і буде в необхідному, потрібному місці, ну, більше того – Чергове ваше відвідування нашого центру, ми вам і покажемо в роботі. І от одна машина написана приємно, що з Австрії до, до України. Вирішили зробити в Кропивницькому реабілітаційний центр, і ця машина, дякуючи вам, йде туди, і там в тому в реабілітаційному центрі на базі психіатричної лікарні будемо надавати реабілітацію як нашим військовим, так і особливо дітям, які, на жаль, залишились без батьків, загиблих. Ще шість автомобілів отримало Міністерство охорони здоров'я. Ці авто направлять в районні лікарні на Кіровоградщині, де перебуває багато внутрішньо переміщених осіб. Блаженніший Святослав опікується медициною і ви притягаєте всю ту максимум гуманітарки, яку можливо. Я знаю, що зараз у ваших залах є багато гуманітарки, яку передаєте і людям, і військові частини, і транспорт також. А зараз ця партія реанімаційних автомобілів. Автомобілів, які передаються, які заповнені і певною допомогою, вони йдуть, як нашим захисникам, в армію, в наші Збройні Сили України. А також зі сторони медицини, тут частину, яка передається нам до Міністерства охорони здоров'я, ми зразу віддаємо в Кіровоградську область, в шість районних лікарень, які надзвичайно потребують такої допомоги». Тойота, які близько 30 років, Газель, які близько 30 років, які не могли, як, можуть їхати, тільки ж ви знаєте як, старий автомобіль, а тут дякуючи вам, ми зможемо оказувати хорошу допомогу, а район наш такий, що тягнеться на 120 кілометрів, вже старий район, бивший район, бо зараз це громада, а так обслуговуємо 5 громад. Нагадаємо, 18 лютого Блаженніший Святослав освятив карети швидкої допомоги біля Патріаршого собору Воскресіння Христового.